и в силата между Обилан и Дарт Мол. Здравейте, джедай. Днешната идея ми дойде спонтанно. От заговорято сте разбирали, че днес ще разграждаме пътя на Дарт Мол и Обилан. На но, но сте първо. Дискорд групата и инстаграма долу в описанието. Може би сте забелязали, че има и стримове. Така че нека го кажем с една дума. Star Wars клипове, гейминг, стримове. Сега нека започваме, след като сме си казали всичко. Още в първи епизод виждаме нов злодей на име Дарт Мол. Той е ученик на злия си Цидиас. от другата страна Обилан, ученик на Клайгон Джин. Виждаме приликата. Двама ученика на силни владетели на силата. След битката на Мол и Обилан, съдбата или по-скоро силата ви събира. По един или по-друг начин те се срещат. Многократно Мол, иска да си отмъсти И виги когато го Види в кадра заедно с Кеноби Той обяснява каква мъка му е сторил И как се иска да го убие Мол прави брат Си негов ученик И го подготвя За да убие Кеноби Заедно с него рамо до рамо Сита подготвя Капани на джедая И силата има волята Да ги спречва в битки За оцеляването тоим. В Реполз виждаме как всичко, което Мол иска, е да открие Кеноби. Което се случва. Причак вие винаги съм виждал една връзка, една съдба, един път. Темата е напълно съчинена от наблюденията ми и след многобройни битки идва края. Края на Мол. След като Мол открива Кеноби, те се бият 5 секунди и столът им свършва там, където започна. Татуин. умира в ръце на Ноби. И виждаме как Обилан не е безразличен към смъртта на злодея. И че нещо го е накарало да се разчувства и да има някаква емоция по отношение на смъртта му. Но от другата страна виждаме покол ето се поражда в Обилан след края на тяхната съдба, битка и живот, както искате го да го наи Надявам се клипа да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате да отдайте кабанката и да споделите видеото, ако ви е харесало. Сега се борим за 150 абоната, така че споделяйте за да ги стигнем колкото се може по-бързо. И както всеки клип, някаксилата бъде с вас.